Це киснева станція заводу зоря проект щодня звідси відвантажують 250 40-літрових балонів з газоподібним киснем. Договір на його виготовлення з заводом уклало і комунальне некомерційне підприємство «Миколаївський регіональний ефтизіопульмонологічний медичний центр». Відповідальний за постачання кисню із заводу до лікарні заступник директора з технічних питань Микола Шереметєв Говорить, цього місяця взяли 180 балонів. А «Зараз у нас наповненість – 42 балони. Організована обладміністрація, поставка рідкого кисню і необхідності у заправці балонів тимчасово немає». Директорка закладу Ольга Пархоменко говорить, балони – це запасний варіант. «Це на випадок якогось ЧП, на випадок затримки автомобілів, але ми такого не допускаємо. Це на всякий випадок, щоб воно було». Угоди виготовлення кисню на платній основі з лікарнями почали укладати в жовтні. А «З кожною лікарною окрема угода на постачання кисню. Різну кількість замовляють. Приїжджають за різним графіком, хто тричі на тиждень, хто щодня. Шість кубів кисню коштує 125 гривень. 40-літровий балон вміщується шість кубів кисню під тиском 150 кілограмів. Ми надаємо кисень в балонах, балони замовника. Ми виготовляємо 250 балонів на добу 40-літрових Киснева станція входить до цеху 75. Начальник Віталій Ткаченко говорить, що станція працює цілодобово. Приїхати наповнити балони працівники лікарень можуть протягом робочого дня. Наплив машин Наплив автомобілів неймовірний. Можуть бути і зранку, і ввечері, і в обід по кількості. Буває і 10, і 12 автомобілів. Лікарні можуть приїжджати по декілька разів на день. Можуть раз приїхати і 20 балонів взяти, можуть зараз приїхати 100 балонів взяти. Кожна лікарня бере скільки потребує. До приміщення, де виготовляють кисень, журналістам зайти не дозволили, але розповіли про процес виробництва. «Кисень ми отримуємо механічно. стискаємо повітря, яким ми дихаємо, охолоджуємо, ділимо його на азот і кисень. Кисень ми відбираємо і отримуємо в рідкому вигляді, Газифікуємо і наповнюємо балони». За словами начальника управління охорони здоров'я Миколаївської обласної державної адміністрації Максима Безносенка, ситуація з киснем в області контрольована. Ми контролюємо ситуацію стосовно поставок кисні і зарані знаємо, де вони можуть бути проблемні місця. Для того регулюємо поставки як балонного кисня, так і інші. Вікторія Андрушків, Юлія Філімон. Новини на Суспільному. Миколаїв.